Я не хочу, щоб це був московський патріархат, я хочу українську церкву і все. Мені не платили, мене не просили. Це моє, е, моя думка, це те, що я хочу бачити в своїй країні. Я вхожу в церкву Георганського патріархата багато вже років. Я хрестила свою дитину тут, і внучку збиралася хрестити. Отець Олександр – дуже добра людина, дуже багато людям допоміг. Ось скажіть чесно, що би ви робили, коли вас забрали хату? Що? Ми всі хмельничані, прихожані цього храму, храмів. Ось що зараз робиться в церкві? Чому люди, які прийшли на малєбінь, їх не пускають у церкву? Чому? Хто такі люди оті бігають? Що це таке робиться? Що це відбувається в церкві? Шановна організація! Релігійна. Прошу підходити до столів та реєструватися. Україна має бути єдиною в усьому. Підтримано Я підтримую одноголосно, одноголосно вважаю, що має бути українська церква, українська освіта і український народ має проживати. Мова має бути єдиною, можна знати багато мов, але якщо ти живеш в Україні, то має бути українська мова. Я вважаю, що це що відбувається незаконне, незаконне захоплення храму. Ми всі українці, тут немає жодного московського чи російського громадянина. Прошу підтримати, хто за? Хто проти? Утримався. Історична подія. Вперше, я думаю, за часи існування даного храму тут буде відбуватися служба на українській мові. Щоб ми офіційно зареєстрували нашу Церкву, Православну Церкву України, потрібно звернутися з усіма документами, протоколами, зборами зібраних до Хмельницької обласної військової адміністрації. Ми прийдемо всі ці, ці юридичні формальності, щоб в рамках чинного законодавства і без всяких порушень прийшла успішна перереєстрація в Православну Церкву України.